देखने भी में आपके लिए तो बर्थडे में जा रहे हैं मेरे व्हाइट कपड़े, कपड़े कल मैंने छबर कर वली में गंदे होंगे तोना और आज हमारा शादी नहीं है मिस ही शादेब थोड़ा मसला हो गया उसका यही कर वालों के लिए कुछ लेना है तो इसलिए शादेब नहीं है ये दूसरा हलन ये سلام تو کر لے ادھر پتا نہیں ہے اور یہ ہمارا آج کا بڈے گندہ نہیں ہوگا بس نجیب ہے اس کی اتنا کپڑے پہنے بھی نہیں ہوتے کرتے کی طرح یار رجوع کے ساتھ بیٹھنا تھا یار غلط ادھر بیٹھ میں ہوٹل میں یہ ہوٹل کی کڑھائی کھائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ میں نے یہاں کڑھائی نہیں کھائی تھی وہ کڑھائی پکا ڈر نہیں ہوتا ہوگی ہوگی کڑھائی کھانا بھی ڈر چیز یہ پٹاخرا پٹاخر وہ آ گیا ہے آپ کی بڈے کیا نکلنا ہمارے جاؤ گے بند کرو کراچی بند کرو کراچی یہ لوگ بنانا آتا ہے نہیں یہاں چلتے ہیں بیٹھتے ہیں سب میرے یار دوست तो ये, ये मैं तो अभी हम विचार करेंगे जो आपको बेहतर लगे आप वो कल इसको तो ये ये देख लेगा तू बड़ा नहीं है आप लोग भी देख सकते हो आप लोग खाने पीने आओ तो आप लोग यहाँ का रेट क्या है यहाँ पे चक्कर में देखो पहली बार आया है ऐसी होटल में जो फोटो ले रहे यहाँ पे ना छिड़पाई कर रहे हैं फोटो ले रहे हैं कभी इन्होंने ये देखा नहीं है ना बिठारों ने इनका गरीब हो गरीब होना होता है यहाँ पे तभी मैंने बताया तो बात आप होटल बड़ी प्यारी है पहले भी आपको में जगा हूं में। आप, आप बोलता है मेरी फोटो खींच रहा हूँ मैं भाई यहां आ चुका हूँ और रात मेरी कटिंग भी थोड़ी थी वाली नहीं है ना हमारा ऑर्डर आ चुका है ये दो टिक्के मंगाए इन्होंने इनको बोला भी टिक्के नहीं लेकिन इन्होंने किए टिक्के फिर और ये हमारी कढ़ाई आ चुकी है बड़ी गंदी भूख लगी है बस ऐसे करके भी खाना है और बाकी निहान हमारे आ रहे हैं बस वो मेरे मोबाइल से बन रही तुम लोग नहीं मानो वो क्या बोलते हैं यार छब्बीर ख़बी, ओ छब्बीर क्या बोलते हैं अरे क्या नाम लेते हैं सिद्धिक रोटी खुल गई क्या वो क्या बोलता है वीडियो में सिद्धि की रोटी खुल गई क्या बोला था जो भी बोला था रोटी खुल गई ये हमारी है मटर चिक कढ़ाई मटर कढ़ाई मटर कढ़ाई تو ابھی اچھے بنائیں گے پہلے روٹی کو رلائیں گے پھر کھائیں گے بائی چانس گناہ کا کام ہوتا ہے روٹی کولانا اچھے ٹائم نہیں بناؤ ڈائریکٹ کھاؤ بھائی تبھی اس کو کھاتے ہیں پھر بولتے کولڈ ڈرنک وولڈرنگ وغیرہ نان وغیرہ آئیں گے یہی ہمارا سیٹ اپ ہے آج کا ہماد بھائی کی بڈ ڈے کا اس کے بعد کیک بھی کاٹیں گے پہلے ہم کھا لیتے نان بھی آ رہے ہیں پلیٹیں پلیٹیں ہے یہ ابھی تک لگا ہوا کو ختم ہو گیا دوسرا منگاتے بھائی نے سب سے زیادہ اچھا یہ ٹشو پیپر کم لیے کتنے لیے اور یہ ہماری روٹی آنٹی ناراض ہو گیا ناراض ہو گیا ہم نے تھوڑی سی مزہ کیا ناراض ہو گئے ہم نے خالی ایک لفظ بولا کی اور کی آنٹی اب احمد ایک بات بتاؤں ہم جب یہاں سے جانے لگ رہے ہیں یہ کیا مزہ اب ہم جا رہے تھے تو یہاں جاتے بوتل کی جگہ دودھ پیتے ان کو وہی دودھ پلاتا ہوں دھیرے میں ایک بار پڑھتے ہی چلاتے پڑھ لے امال بول بس پہلے تنو گیا ابھی کیا مزاق کر رہے ہو یار अरे मजाक <quotes> कर रहे हैं आप लोग लगेगा मजाक कर रहे हैं यार इतना बिल भी नहीं है की वो ऐसी बिल नॉर्मल ही है तो हमजा भाई कुछ फरमा रहे थे शायद असल जैसे में आप लोग जानते हुए शादी دیکھیے شادی میں ایک بولڈ ہے اس پہ بار بار اس پہ آتے ہے اس کو بولتے ہیں یہ کیڑا ہوتا ہے دانت میں بھی وہاں پہ بھی کیڑا ہے اس کو سیدھے الفاظوں میں بولتے ہیں گانگا گانگا گانگا کھیلاتا ہے جب بندہ گانگا ہوتا تو وہ خوشی کے مارے پہ کندھے ہلاتا ہے اس طرح دیکھو ابھی کس طرح کندھے لاتے آج یہ نہیں کہتا میں آپ کو نیکسٹ میں دکھاؤں گا اس کندھے ہوئے یہ میری کے ساتھ ابھی جائے گا ہر کسی کا دن آتا آج کا دن آیا تو ابھی آگے یہ سیم دیکھتے کیا تو گائے سبھی گھر کی طرف آ ہوں تو سب چیزوں میں بلا گھر پہ نہیں بن پایا بہت کیونکہ ہم نے کیک نہیں کاٹا ہم نے پچھلے وہ لوگ میں دیکھا ہو کہ ہم نے ایپ چاہتی ویپسی اٹھ کی تھوڑی پنکی پنکی ہوئی ہوں تو وہ ہاتھ میں مذاق کر رہا تھا وہ مذاق اٹھنے لگی پوری وہ اتنے مار کے کھانا کھانا لڑنے کے موڈ میں آ گیا بس پھر چلائی ان کی لڑائی چلے موڈ خراب ہوا بڈے پوڑے کا موڈ خراب ہوا گاڑی وہ بھی نکل گیا ہم بھی گھر کی طرف بھی کر گئے کیک ویک نہیں کھانا کھا کے ہم وہاں پہ